In SM, This is fucking T Nemám žádný prens a ani mi nechci. Já chci mít prens a vypsat ty věci. Něco říkalo mi peč ušaty ho na Za ty zuby, za ty bestie, neču na něm. Byl bych raději, kdyby si přestal mít už ho na volovat. Začít dělat pravý biznis, kamovo tode to jde Žádný jedičky sádomem, zádomem, jedičky mám na noze devítku za záloze, a flow, co tě odebne podvoze Já vyvětu strach jménem KRIMINAL Proto číslo jako tvoje blokuju, telefon vypítám Bohužel já ti zklamu, s kriminálem počítám Je mi je do kolik let, já s mý činy odbykám Pár bejt si Na to já ti mrdám sám, ze suky se zvět to pro sebe, ne pro ten co máš v pytli. se silným vodem mě, nechci si to vzít už nikdy. Myslíš, že rád dávám 50 dolarů měsíčně ze svého konta? Ne, oni mě k tomu vždycky donutěj. Používají takovej ty pindy, jako v reklamách, aby mě splli. Nemám žádný preza, za tě nečum na ně veř nemám žádný fans a ani mi nechci já chci mít back a vím za ty věci něco říkalo mi běž u šlátej hovna za ty zuby za tě nečum na ně veř proto říkám že snad to bude líp nestačím se tě vy tak to za ty roky zní já jsem ji level kdy to pochopí jenom cídím level mezi kterej nepatří Celnej čerstoj bílej krystal, vady se na stole Týpek ho vaří někdo od